support Добро. Доброто, а какво стана? Човек не може да задръства. Е, трябваше да идеш в колелото. Трудно да, е. Да. Добре, зелия. я. Взех много новия. Боби, хайде, закуската е готова. Камера! Еле. Какво не е? Не мога да, да, не да, да, да, да, си да, да, да, да, Ами, толкова зависиш от теб. Ако зависиш от мен, нямаше да взема най-скъпата. Не най-скъпата. Ти си ще ли? ти ли ще обясниш как да я А, права? ще обясна. Бо, виж сега. Дай ми да не покажеш. Виж сега. Първо сваляш това е тук. След това отваряш това така. И тук натискаш. Е, това копче. Това е за видео. Това тук е за снимки. А това тук е... А това тук? А това копче? А това копче. Чака не се бъркай. Uh, значи така. Така, да. Я го за малко с мен в другата стая. Един момент. та та та та та та та та та та та та Не та та та та та та та да та та та та та та та с малко. та та та та та та та та та та та да та та да та та та да, разбира се. Професионалната си е професионална. Но тя не може да се оправи в тази камера. Аз ще я е науча. Иди да поснимаш цветята. Хайде, Бобче. Иди да поснимаш. Цял Айде ден. Снимай да покажем на майка колко хубаво снима тази камера. Къде са ти, е цветя, Ей И там. Добре, нали снимаш е цветята? Хайде, давай якито и отивай. И, и не помиско. се удалечавим много. Няма. Не ми се струва, че двамата сте на една възраст. А сега пък съм малък. Не е лошо да пораснеш, да. Разбрахме се нещо и ти после пак направи това, което си е решил. Ами купих тази, защото прецених, че е по-хубаво. Но ти винаги преценяваш сам, нали се разбрахме нещо. Говорихме за това и казахме, че няма да купуваш тази. Да, преценил съм тази Добре. камера. Взема да. и тази съм взела. Супер, тив... освен това мисля, че не си я купил за нея, си я купил за себе си. Не купиха за нас. Дигни цветето. Моля, няма ни да кажеш. Не се се сега с нея, защото ти не си спазваш обещанията. Искам просто да научиш на елементарни обноски. Добре, чудесно. Да казвам Моля. Рекаравай повече време с нас и ще бъде възпитано на елементарни обноски. И Сприс колифона. Какво? <пълнят> Яс ли? Да. Еее. Хайде -е. скачай, Не, ти? Не, ти. Давай, ти на <питълзвър> а, Борислава, методи, ела ти си. Нали те питах? И аз ти казах, че не съм съгласна, ти постоянно я влезеш. Е, на тя и е дете, какво искаш. Ти 8 години камера имал ли си? Това, че щото да съм нямала, съм и взим за не. Чудесно знам. Аз па ти казвам. Какво ми казваш? <питълзвър> ти осъществяваш своите мешкия, не нейните. Къде отиваш? Пуга къде тръгна? По а, неща, кой кой кой е Постоянно правиш дщата, тъй като няма е. нищо общо. Много да се караме как... ли нещо от тръпни... мен един път да направи? Къде ходиш, Борислава? Ти загрови, как Какво? Ти капачката на камерата. Uh -huh. Ето, аз казах ли ти, че тази камера не е за мен? Голяма работа, значи като губи капачката на камерата. Сега замерата, ти я не е намери. Хай я да е. намери. Не, аз няма да я търся. В тези листа как ще намериме капачката, Буби? А нова М -м -м. капачка не може да купиме, защото камерата е с капачки. И дръгни да намерим. Да добре, да се опитаме да я намерим. Не ги се опитайте на намерите, аз искам да си тръгваме. Голяма да, да работа. Хайде търси капачката, да си тръгваме, че лично вече не Добре. Добре. Яворе, търси! Ти си викал, бе. там, е тук момента. Как тук? Тя мина оттам. Никога няма да намерим капачката в а, листата. Ама Тякако, към тая? Да ти си виновен. А, защото, си виновен. И защото цял ден ти казвам, че а, не може с тази камера да снима детето. Тетля, кажи нещо мило на камерата. Много си красива днес и много те обичам. Мамо, кажи нещо мило на камерата. Какво да кажа? Каквото си решиш? Обичам те. Доволна ли си? Добре, айде да ходим, че вече трябва да на работа. ръл. Айде, Боби, обичай си якито. Мамо, имаш нещо на гърба. Какво? Махни го. Паяк. Паяк, махни го? Шагувам се. Престани с твоите игрички. Хайде да, да гледаме днешните записи. Добре, ли? Да аз мога да ги гледам и Не, не, не, не можеш да Хайде да, какво толкова правиш? Вечерята няма да се готви сама. Е сега, добре. Момент. Там, там, там, там, там, там